Этот танк изготовлен у нас на Украине, изготовлен он на танковом заводе Харьковском, 183 завод, воевал он здесь на Украине. Так, про хмельницький пам'ятник «Танк Т-34» говорить його автор та ініціатор встановлення – 99-річний Іван Бабак. Пригадую, після Другої світової війни панцерник віднайшли у річці Південний Буг. Дістали звіти та встановили у тодішньому танковому училищі. Після зміни дислокації училища танк з часом зазнав у руйнації. У 1965 році до Івана Бабака звернувся генерал з проханням прибрати залишки танку. Тоді ветеран Другої світової війни запропонував відремонтувати його і подарувати місту. – Не нам. Танк памятник, сруди там памятник в городе, а великоесневое в городе не, ничего не напоминает. А ведь на территории, на территории нашей области было самое, как одно из сильных танковых сражений, Запчастини до танку шукали всією Україною, і це було найважче у його відновленні, пригадує Іван Бабак. Гармату яку замінили та взяли від іншого танка, знайшли у Шепетівці. Танкс, зброя снят. Нічого на склади не поступало, ніяких запчастин, що було поздовали вже, як говорять, як неліквідне. Ну, может, кое-где что осталось, я объездил все склады окруженные, встановили відремонтований танк у 1967 році. Спершу, каже екскурсовод-краєзнавець Ігор Байдак, він стояв поруч з колишнім будинком офіцерів у середмісті Хмельницького. Потім його перенесли на вулицю Кам'янецьку. Чи варто залишити пам'ятник в обласному центрі? Ігор Байдак каже. Той танк, він дійсно є такий незвичний. І для мене, як для екскурсовода, то такий екскурсійний об'єкт, він в мене якоїсь агресії, якоїсь комуністичної ностальгії за минуле не визиває. Він дійсно, ви знаєте, має особливості. Туди втулили міцнішу гарм ніж вона була. Тобто на сьогодні він на правду, є один, такий, ніби конструктор, складений з інших. І для мене це цікавий туристичний об'єкт. Інша думка у Хмельницького блогера Андрія Попека. Чоловік вважає, таких радянських пам'яток у місті треба позбуватись. Зараз у нас є дійсно національна війна українська, так, національно визвольна. І, власне, є, я думаю, дуже багато і технічних об'єктів, які можуть бути вшановані на цьому місті, якщо там вважається тримати власне, військову пам'ятку. Танк, який є пам'ятником обласному центрі, виготовлений у Харкові, тому поки що про його демонтаж не йдеться, каже заступник Хмельницького міського голови Михайло Кривак. За даними, танк, який знаходиться в нашому місці, він виготовлений на Харківському тракторному, власне, є українським, і тому ну, наразі питання про його демонтаж не, не піднімається. Андрій Попик пропонує все ж пам'ятник танк демонтувати та використати як лот на аукціоні. Ось цей радянський танк краще взяти продати за аукціона, хай якісь там німець чи французь, чи хто там колекціонер купить якийсь мажор собі. Так а за ці гроші купити військову техніку, яка там ну якісь там безпілотники, машини, які потрібні зараз на нашій війні. Я так вважаю, його достойне місце там діанча спокоїться. Там он Жить он вже танк наш. Дарина Денисенко, Дем'ян Цегольник. Новини на Суспільному. Хмельницький.